Boleh lagi? Ha, boleh lagi Antara pesanan-pesanan saya lah Sebelum kita masuk pukul 9 ni Beginilah yang kita nak sebut dak. Macam kita ni Ramai-ramai gapo kita kena fikir Kita boleh buat Sekurang-kurangnya Kita kata saat ni terlalu besar ustaz Bila ustaz sebut stapler saat ni besar tu mungkin untuk orang-orang tinggi Gini kita kena ingat Dakwah Allah bagi ni Tak akan pernah berhenti Dan dakwah Allah bagi ni tak pilih orang jadi bila kita tengok hak besar kita berasa lemah. Bila tengok hak atas kita berasa kecil. Dok ingat walaupun kita ni kecil kurang-kurang kita ada anak bini. Kita tu ada anak bini. Gapo tugas kita di sisi bini kita? Gapo tugas kita di sisi anak-anak kita? Gapo dakwah hak kita buat dah untuk bini kita? Gapo dakwah hak kita buat dah untuk anak-anak kita? Hari ni ramai orang sebut tentang anak derhaka kepada pok lama orang sebut tetap anak derhaka kepada mok betul tapi juga lama mok pok derhaka pada anak mok pok derhaka pada anak lama dah tapi orang tak bakik sebut anak tinggi sorok depan mok pok jangan derhaka anak sepak mok jangan derhaka anak katak pok jangan derhaka kita tu ingat, anak terhaka kepada muh, anak terhaka kepada puh bila ia jadi kita terhaka pada anak-anak yang mana anak-anak lahir ni sepatut mendapat pendidikan islam yang sempurna, kita buat tak cara yang mana anak tino dan anak jatai, patut kita ajar dia semuanya, ajar kecil, kita tak cara yang mana anak-anak dia ajar tutup aurak, cara pergaulan dengan orang tu, dengan orang ni, kita tak cara yang mana bila anak kita tu beg malang, kadang-kadang balik subuh, gi situ tak tahu mana tu beg kita tak cara. Tu hak anak terhadap bapak dia. Hak anak terhadap mak dia bila kita abang sebenarnya kita telah melakukan penderhakaan pada anak-anak kita. Berapa ramai dah kita derhakakan anak ini? Kadang-kadang bab ngajar hak-hak agama tak lepas. Bab-bab ngajar semayan tak lepas. Bab-bab ngajar tutup aurat tak lepas. Bapak-bapak mengajar benda-benda haraf, ini halal, ini boleh, ini tak boleh, tak lepas. Kadang-kadang kita berasa cukup dengan cikgu-cikgu ustaz sekolah dia. Eh, tak payahlah, moga dia pergi ngaji dah dengan ustaz dia ikhrak di sekolah. Ustaz dia duk cerita dah buat halal haraf. Ustaz dia cerita dah buat tutup aurat tak tutup aurat. Dia gi pun duduk kampis tarik solat kampis tarik go tu, solat go tu, solat go ni, solat go solat go Tak kaya tak kerti lagi. Kita berasa lepas gitu ya nak lepas tangan mana kadang-kadang sebab antara beliau dan umat anak-anak kita ni tak jadi sebab sistem hok kita buat tu silap awal lagi tak salah mengajar ngaji Qur'an tak salah mengajar semaya tapi hok Nabi suruhnya umur pertama hingga umur ni tahu tak apa? tujuh baru mengajar semaya kan? tujuh baru mengajar semaya, satu hingga ni sebenarnya untuk ke apa? Satu hingga 9 nak suruh anak-anak kita kenal. Bila dia nak sembahyang umur 7, bila dia nak rokok umur 7, bila dia nak sujud umur 7, sujud siapa tu? Satu hingga 9 itulah tepat dia. Anak nak sembahyang ni nak sembahyang kau siapa? Satu hingga 9 itulah. Aku rukuk ni nak rukuk kau siapa? Satu hingga 9 itulah. Aku sujuk ni, nak sujuk ke siapa, satu hingga naik itulah. lah Ucapan ni, puji-puji yang ni, kata-kata ni yang duduk lontar Kita kata, akuah-akua adalah semayah ni nak uji ke siapa, satu hingga naik itulah. lah Hak kita lont ni jadi masalah bila, satu hingga naik tu anak-anak kita tak kenal Kita terus nombor tujuh, haa belajar semayah, ngaji semayah Dia semayah bila kita suruh semayah tapi hakikatnya bila dia tak kenal siapa dia sembah, siapa dia duk sujud, siapa dia duk rokok, tu jadi problem. Akak-akak takbir ni kau sapa? Satu hingga 6 itulah. Rokok-rokok ni kau sapa? Satu hingga 6 itulah. Berapa ramai yang memperkenalkan Allah dan Tuhan dia pada anak-anak umur satu hingga 6 ha, Allah Tuhan kita, nama dia gini, sifat dia gini gini gini gini. Biar kenal dulu. Lepas tu baru kita nak ajar semayah. Oh, pak oh, oh, Abah ada cerita sebelum tu lah kita nak semayah ni. Pak nama dia sekian-sekian tu lah kita nak semayah ni. Pak sifat-sifat dia sekian tu lah kita nak semayah, hak kita nak rokok, kita nak sujuk ni. Jadi anak kita peheng, anak kita reti. Tujuan dia di akad takbir, dia rokok, dia tunduk, dia go tu, dia go ni ni, untuk pak ni. Pak satu hingga ni depan ni. jadi dia buat dulu sebagai train, sebagai latihan bila umur 10 tahun, tak buat juga, buat apa? 7, 8, 9 tu tahap training kalau dia tak usah buat pun tak apa kalau dia tinggal pun tak apa, biar dulu tinggal-lain celuk pun tak apa, tapi bila umur 10 haa.. ni tak boleh salah tinggal sini, depan tunggulah sungguh saya kaya Sistem yang Nabi buat ni betul dah, tinggal di sini, kalau kita tak start roten, tak marah sini, tunggulah Letih kita depan, nanti belah-belah ni Letih kau tak letih? Letih! Payah dah! Gizmayan pek, oh tunggu, entah tengah cerita tak habis lagi ni Kakak gira, oh lagu tengok sedap ni Tengok nak komen, Ramli MS tak komen lagi Haida ni pai. Sebab itulah ulama sebut siapa yang memberatkan semaya, semaya akan jadi ringan bagi dia. Siapa yang merenggangkan semaya, semaya akan jadi berat pada dia. Tukar saja. Siapa yang memberatkan semaya, ambil berat pasal semaya. Masa dia jaga, wuduk dia jaga, tata cara semaya dia jaga, dia ambil berat sungguh. Bila nak semaya, semaya jadi mudah, semaya jadi ringan. Tapi kalau siapa yang merenggangkan semaya, semaya akan jadi berat. Masuk waktu 1.10, pukul 3.30 semayan. Dia buat berat-berat. Eh, Ai lambat gerih. Hmm matahari dekat atas kepala lagi. Bila dia buat gereng-gereng, Oh. Allah terlepas dah eh. Dia jadi berat, dia jadi payah. Kalau buat gereng-gereng. Buat lambat. Melanjuk-lanjukkan masa, buat tok cara, buat tok go, buat tok go ni semayan ke jadi berat. Anak kita pun jadi payah dah nak suruh. Metago tu malah Ngatuk, goni-goni Ok, lepas pada itulah kita ajar tetes hukum hakam Bila dah dia kenal pencipta dia Dia dah tunduk dah pada pencipta dia Dia sujud dah pada pencipta dia, mudah Itulah yang Rasulullah buat pun 10-13 tahun di Mekah, ajar ke apa? Syariah kau akidah Mekah, akidah lah Tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. 13 tahun Bila kita betul-betul kenal Allah Senir dah nak terima arahan dan perintah dia sebab kita tahu langgar arahan Allah jadi gini, langgar perintah Allah jadi gini. Sebab kita kenal dah depan 13 tahun dah Nabi dak ajar. Siapa dalam 13 tahun ni? Bila mari dia suruh semaya, seneng. Bak Dia jadi seneng, kenal sangat dah. Dak 13 tahun Nabi dak ajar. Mari puasa, bak jadi sahabat seneng puasa, kenal benar dah 13 tahun. Bak apo nak buat tobit harta zakat tu zakat ni, kenal dah Bapa yang tak berani nak langgar, sebab kenal juga orang ha, ni Nyakit dia besar Bahana dia besar Malah petakor dia besar kalau lawan orang ha, ni Kalau orang ha, tu yang ha, suruh kita tinggal Kita buat kenal orang ha, ni lah jadi takut tu Hari ni orang ha, buat macam-macam sebab tak kenal sini Bila tak kenal sini, tak takut sini jadi macam-macam lah Dia takut dalam semaya, luar semaya Dua semayah jadi kena lah? Baru saat ini Allahu Akbar Tapi celika duit 50 tak masuk Aku eh, mana kagak? Baru sudah Allahu Akbar Assalamualaikum Assalamualaikum Lalu kok tabung, bukan nak ambil pun Betul dia lah RM1,000, duit 50, masuk tak boleh Banyak lah ketubik Haa, situ teruji dah Tak semayah saat ini orang tu tentu dah tak ada takut ada CCTV. Orang okey dah CCTV kan ada celah-celah. Ha oh, tak ada. Kan? Anda tolong masuk masuk molet lagi comel. Pastu ada hak tak masuk molet tak? Dia masuk molet dalam poket dia. Semua ni ujian lah Sebab tu kadang-kadang Allah ni jadi besar dalam semaya, tapi luar semaya jadi kecil semula waktu itu aku sebut, bila buat semaya Allahu Akbar, Tuhan maha besar, Tuhan segala-galanya, besar dalam semaya besar dalam sebutan, besar dalam suju, besar dalam rokok tubik saja semaya, kecil semula Tuhan bukan kita kata Tuhan tu kecil seolah-olah kita sebut segala-galanya semaya ni, jadi tak ada lepas-lepas, selipas selipa, marih kau tiga iya, klik selipas kau tiga puluh iya, ada dia mari selipaga tiga riyah, dia kelip selipaga tiga bulu Dia mari kasut sayak, dia tubik kasut kulit Apa dia jadi gini? Dia jadi gini sebab tak nampak Dia tak berasa Sebenarnya hidup belakang ni, sini ni Sini ni hidup belakang ni Dia perlu cah dia ya? Bila cah, Tuhan beri buka, Tuhan beri nampak Allah, insyaAllah sebab sini kita tak jaga molek, Sini kita tak jaga molek. Dia bak kalau kalau orang-orang ngaji tasawak tinggi dah. Dia bak-bak pelabellan ni duduk, uh, tahap ni tahak kita panggil tahap pelabellan dah ni. Bila mari, so tahap dia tak ada tahap lebar dah. Kita duduk otak oh, ni ni macam macam salah sikit. Oh dia tu salah. Salah sikit dengan dia tu sesat. Salah sikit ang dia tu seleweh. Salah sikit ang kita biru. Salah sikit ang kita ren. Salah sikit ang wahabi. Salah sikit ang syiah. Salah sikit kita. Oh kita sorang yang betul. Bila kita kecik kita sorang betul. Bila orang lain kecik kita jadi salah pula, dia jadi betul. Orang lain ni kecik dia jadi betul, kita pula jadi salah. Tahap awal ni tahap pelebelan ni, duk wujud ni. Bila kita sampai so tahap tu tak selesai dah. Tak selesai main dah menen-menen ni. Bila sampai masa so kita kenal sungguh, tak ada guna dah nak main ni. Kita nak kita nak suruh kenal, kita nak suruh paham. Tapi janganlah paham mengaku. Eh? Ada orang tak semaya. Bukan dia tak selesai semaya, dia takut nak semaya. Anta godak orang gitu be. Bila 20 tahun, mai wajib kodok, wajib. Apa mung tak sembahyang? Takutlah. Apa takut? Sebab Allah sebut fawailul lil musallin. lah bagi orang yang sembahyang. Orang yang sembahyang ke mana hak yang lalai daripada solat dia. Dia kata mung berani dia dia pula orang kita tegur tu kata kita berani mu deh walaupun mu lalah dalam semaya Tuhan kata dah celaka mu semaya juga deh, aku tak berani oh benar dia malah semaya tapi dia guna hujah tadi mu berani deh walaupun lalah semaya juga, celaka dah Tuhan kata sebab aku tak berani kan tu aku tak berani takut Tuhan kata celaka aku tak semaya dulu lagi <laughs> nanti tak lalah buat aku semaya kat bila orang nak tak lalanya tapi betul ayat tu lala memang lagi tau lala lepas bila agak-agak nak tak lala pas apa, abis Allah mari semaya ngorek semala oh time tu comel boleh kemas lepas tu tak ada apa-apa, berasa, berasa lala dah isau berasa nak kalah lala dah isau tu, jadi baik tu ayah semaya lah takut celaka kerana lala, tak boleh nak buat gitu ke nabi pun sebut yang kita boleh ni hok mana kita ingat tuah. Contoh kita kata semayan tu 100% hok ingat molek tuhannya hok tak celik hok tak lalah 70, huk, 70 lah boleh kita ni. 30 edap. Kalau kata 50 50 hok tu hak ke 50 lagi dak. Sebab kadang-kadang orang semayan ni hok qasyab ada. Orang semayan boleh sambu buah orang lepas tu ada lagi. Orang dok buah bab harga di Tesco, dia tu dok semayan. Jadi dok semayan. Allahuakbar, sahing sain. Oh, timur hari ni 9% ni Tesco Dia tu lepas Assalamualaikum yang kedua tu eh Jayang, yang pelik masing Baru habis Assalamualaikum sambur lah cerita bak Harga murah timur, dia duduk tengah sempetir, sempetir dekat saat ni ha. Eh, 9% sepuluh dah ni, harga mana? Boleh <laughs> awetir dah eh, wak-wak sokak-sokak Oh, kita tak boleh nak huyak TV3 selalu Tak boleh nak huyak serius gergung selalu Tak boleh nak berat-berat Jadi kita mari santai-santai dulu Jadi Ambo tengok pun Ambo harap penerima lagu ni Hati Ambo rasa besar Hati Ambo rasa gembira lah Walaupun Ambo duduk luar balik jara-jara sekali Bila kita mari tempat orang Orang terima kita lagu ni Jadi harap-harap penerima itu ikhlas Dan penerima itu juga ramai sepuluh hari ni menyebabkan kita ni boleh menjalinkan hubungan silatul persaudaraan yang sedia ada jadi kalau jumpa tengah jalan, tegur sebab anda nak kenal muka saya, tak ada tak ingat ni, ada depan ni dah lah, takak-takak duduk -takak, belakang tu tak, tak ada jadi kita tak kenal, jadi tegurlah. lah bukan kata ustaz tu padahal aku, duduk tepi dinding tu tak tegur aku tepi dinding tu tu, tepi dinding, ni tepi dinding, tu, tak ada nak kenal jadi tegullah kalau kena deh. Jumpa mana-mana insya-Allah kita serupa aja. Okey, kita bertepilah setakat ni, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang dan lemah tu datang daripada diri yang bos sendiri. Jadi hakikatnya kita semua bergantung sepenuhnya harapan, bergantung sepenuhnya kepada Allah. La haula la quwwata illa billahil aliyil azim.